مين الكلب؟ قولنا ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده انت عايز ايه حضرتك؟ ايه امك يا اخي يا اخي لعن امك يا اخي الله ياخدك الله ياخدك ابعد عني ابعد عني ابعد عني الدايموند يا ابن الكلب يا ابن الكلب الدايموند